الحمد لك يا ربنا والشكر في كل الأمور أنت الكريم الواحد المعطي زالت الطيبات سبحانك الوهاب يا عالم بما تخفي الصدور ربي استجبت الدعوة وحققت تغلال امنيات اليوم تخرج أولادي اليوم تسوى له دغور شلوا الجزايل وطروبوا بلحن عذبال اغنيه